Привіт-привіт! Привіт! привіт! Мене звуть Ігор Корчаїн, а це все ті ж веселі танцівники. І сьогодні ми розучимо нову авторську рухливу гру, яка називається Руки Ноги Дрик! Танцюємо разом! Тінесі! І ноги, і Коли динь ну трохи сумний І все сипеться із рук Повтори танок безумний Просто ритм ловий звук Розігрій свої долоні Покажи як скачеш ти Що ти застиг? Танцюй та, не чуку на гитрі.